Azok, akik a háború kirobbanása után érkeztek Ukrajnába, és nincsen meg a Schengen üvezetben való belépéshez szükséges iratuk, az ő esetükben a további nem fogjuk megengedni a Magyarország törterépést. Ezt három nappal a cikkünk megjelenése után jelentette be a kormány. Írásunkban azt mutattuk be, hogyan jöhet be bárki, akár egy izraeli, indiai vagy nigériai állampolgár is a magyar ukrán határon keresztül, ukrán egyetemi meghívó levél birtokában. Mindez szervezett módon történik, ügynökök közvetítésével. Érvényes papíró birtokában tehát maga a határátlépés legális, de a magyar határig vezető út jogilag nem egészen fedhetetlen. Az egyetemi jelentkezést a legtöbb esetben közvetítő ügynökök intézik a jelentkezők számára, a papírok beadásától a vízum megszerzésén át az utazás megszervezéséig. Ebben a videóban egy vélelhetően pakisztáni ügynök magyarázza el üzetfelei számára, hogyan lehet ukrán egyetemi papírokkal Európába jutni. Szavaiból ki lehet következtetni, mely pontokon lehet szó valamilyen stikliről vagy kenőpénzről. Például elmondja, hogy olyan egyetemről kell meghívó levelet kérni, amelynek személyzete segíti az ügynököt és elintézi az ukrán határt is. Folyamatnak nagyjából minden része korrupcióval terhelt. Nem csak az ügynökök, hanem hivatalos személyek részéről is. Követségek, konzulátusok és a határvédelem munkatársai is közreműködnek a szervezett nemzetközi migrációs hálózatokban. Kerestük az ügyben az Ukrán Oktatási Minisztérium nemzetközi oktatásért felelős háttérintézményét. A tőlük kapott adatok szerint a háború kitörése után is 9476 meghívólevelet adtak ki ukrán egyetemek, külföldi diákok számára. Ahogy írták, jellemzően most is a korábbi top 10 országokba. Megkerestük a 10 legtöbb meghívólevelet kiállító ukrán egyetemet is. Bár sajnos csak egy helyről érkezett válasz, ők azt írták, hogy a háború kezdete óta 150 meghívólevelet adtak ki, és ebből mindössze egy fő iratkozott be végül, és kezdte meg ténylegesen a tanulmányait. Hogy a többi meghívó levélel mi történt, azt nem tudjuk. Az országos rendőrfőkapitányságtól is kértünk adatokat a határátlépésekről. Márciusban, ahol a diagramon a csúcs van, zömében biztosan a valóban Ukrajnában tanuló vagy munkát vállaló külföldiek menekültek Magyarországra, valóban a háború elől és jogosan kértek védelmet hazánkban. Ugyanakkor az április utáni időszakban is több mint 17 ezer szer léptek be harmadik országok, azaz nem EU-s és nem ukrán állampolgárok a magyar határon. A nemzetközi jog, de még az alaptörvény is kimondja, hogy nem lehet senkit visszaküldeni oda, ahol az életét fenyegeti, ahol kínzás embertelmedelezó bármás múlva ütközne. Legyen ez akár a saját ország, akár egy harmadik ország. És hogyha valaki Ukrajna irányából szeretne belépni Magyarország, és azt mondja, hogy én most itt vagyok, de innen el kell menekülnöm, mert itt az életemet veszély fenyegeti, akkor, akkor őt be kell engedni Magyarországra azért, hogy megnézzük, hogy valóban veszélyfelengeti az életét, és hogy egyébként az ő országa, hiszen ugye itt a probléma az azokkal van, akik nem ukrán állampolgárok, az ő országában miért nem tud hazatérni, és hogy, hogy kivitelezhető el, hogy oda hazatérjen, ott veszélyben lenne az élete. De az, hogy kint hagyunk embereket a, a küszöbünkön szó szerint, hogy ott bombázzák őket le, az, az nem fér össze Magyarország alaptörvényben vállalt kötelezettségével sem. Akik nem rendelkeztek tartózkodási engedélye, el, vagy a háború kitörése után kapta meg, és azért utaztak be Ukrajnába, hogy, hogy visszaélnek ezzel a rendszerrel, az ő életüket sem lehet veszélyeztetni. Nem lehet akadálya egy emberi érvényesülésének, az, hogy utána az állam logisztikailag képtelen eleget tenni a saját döntésének.